Хто сказав «не війна»? Смерть вірвалась до нас, Вклавши в труни синів найкращих Чи я в цьому вина, Що в донецьких степах Сатана розтулив свою пашу? Не війна роздає по герою щодня, Не війна набиває кишені, Обезброєні вої ідуть навмання, Аби стати чією смішенню. Не війна! Сиротинкам дає ордени, вириваючи хліба окраїць. Не війна вже браки записала одних, іншим ключик вручивши одраю. Не війна вистригає карпатські хребти, що до неба ревуть голомозі. Правдолюбців кида за колючі дроти і катує дітей на морозі. Не війна не карає барих, що грибуть, Вигрібаючи зненьки останнє, Промовляючи гасла солодкість трибун, Аби раптом ми знов не повстали. Не війна, не вона, Хто ж тоді нас веде, Без жалю напотало до звіра? Побратима жетон притиснув до грудей. То не кров вже у венах, то гнів так гуде, що веде крізь борню нас до миру.